Ensimmäiseen tukiälytorstaihin. Tällä kertaa meillä on tosiaankin esittelijänä Olli Anttonen ja voit esittäytyä ja sitten tukea meitä tässä asiassa. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tänään siis aiheena on tämmöinen tekoäly apuna ohjelmoinnin opetuksessa. Ja Mun nimi on Olli Anttonen, toimin tuota, niin Etelä-Savon ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan opettajana pääsääntöisesti yhteisessä tutkinnon mutta sitten tuossa myös tietotekniikan opiskelijoiden opettajien kanssa yhteistyötä aktiivisesti tehty. Opettajana on toiminut vuodesta 2004 ja Tekoäly on ollut semmoinen, mikä on tässä aina pitkään ja saatossa kehittynyt ja aina ollut semmoinen mielenkiinnon kohte ja tutustuttu erilaisiin juttuihin sekä itse että myös noiden kollegoiden kanssa. Tänään ö, ensimmäisenä aiheena siis on se, että mitenkä tekoälyä käytetään meillä esimerkiksi ohjelmoinnin tukena. Tuossa on toi chattikin mulla auki, että sinne voi sitten laittaa kommentteja ja viestejä, että pyritään katsomaan sieltä, että jos, jos tulee kysyttävää, niin vastataan myös niihin. Mutta lähdetäänpäs liikenteeseen ja aloitetaan tästä, eli meillä on Ohjelmoni niin opiskelijoita monessa eri, eri niin kuin, tyyppisessä opiskelussa, eli on aikuisopiskelijoita, on tota, niin, nuorisopuolen opiskelijoita ja sitten on vielä tuolta, niin kuin, työvoimapoliittisen koulutuksen kautta olevia opiskelijoita. Ja lähes pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu sekä etänä että lähiopiskeluna. Ja opiskelijana on mahdollisuus olla siis kotona tai tulla tänne koululle. Ohjelmoni niin opiskelijoissa on lähtötasolta aika paljon, eikä silloin nykyään enää väliä, että oletko ollut jo työelämässä vai oletko ihan niin kuin peruskoulusta tullut, että osa on koodannut jo pienestä lapsesta asti, osalla ei ole taas kokemusta ja osa on taas tämmöisiä vanhan liiton koodareita, jotka on opetellut 80-luvulla jo jotain ja tai olla 90-luvulla tai 2000 luvunkin alussa, milloin on ollut vielä vähän erityyppisiä ohjelmointikieliä kuin ehkä nykyään. Öö, osaamista voi olla jo semmoisistakin kielistä, jotka on oikeastaan unohdettu. Eli on tehnyt vaikka Nokian puhelimiin ohjelmointia tai sitten tota niin, jotain vanhoja kieliä tai ihan mitä tahansa ja nyt sitten ehkä tipahtanut työmarkkinointa, kun viimeisemmätkin paikat loppunut ja ehkä tullut sitten meille vaikka muuntokoulutukseen tämmöiseen niin kuin uuden, tyy uuden tyyppiseen verkko-ohjelmointiin ja muuhun, mitä ehkä nykypäivänä sitten enemmän tehdään. Monimuoto-opetus on erittäin yleistä meillä täällä, eli siellä opiskelijat siis on siellä kotona tai jossain muualla, ja antaa tukea aina tota niin, Teamsin kautta, mutta sitten myös osa tekee niitä opintoja vähän mihin aikaan sattuu, että ehkä tämmöisiä ihmisiä saattaa yhdistää se, että töitä tehdään sekä päivällä että myös sitten yöllä. Myös paljon opiskelijoita, jotka on kiinnostunut ohjelmoinnista, eli siellä sitten myös se, että kaikkien tukeminen voi olla vähän haastavaa. Ja, ja. Nyt sitten tässä keväällä, kun on ruvennut tulemaan näitä tekoälyjuttuja, tai silloin jo viime joulukuun vaihteessa, kun tämä chat GP tuli, niin me sitä vähän testailtiin ja huomattiin, että se voisi ollakin semmoinen hyvä hyvä apu tässä työssä ja siellä nyt sitten keräilsin tähän muutamia semmoisia asioita, ei ne välttämättä ihan tajuna räjäyttäviä juttuja, mutta semmoisia hyviä esimerkkejä ja ihan käytännön juttuja, mitä ihan lähes tällä hetkellä joka päivä tehdään ohjelmoinnin opetuksessa. Pääsääntöisesti tänään tutustutaan chatgpt ja siihen, miten sitä on hyödynnetty opi tuossa, tuossa ohjelmoni opetuksen tuessa. ChatGPT lähti silloin joulukuussa. Sitä aikaisemminkin oli jo erilaisia tekoälypohjaisia järjestelmiä, jotka helpottivat vähän tuota ohjelmoinnin opetusta. Osa oli kyllä semmoisia, että opiskelijat ehkä niihin ei päässyt käsiksi. Meillä käytetään Visual Studio Code-ympäristöä ja sinne saa järkyttävä määrä erilaisia lisäosia asennettua. Ja tuossa varsinaisella ohjelmistotuotannon opettajalla oli muun muassa tämmöinen lisäpalikka, mikä sitten kun aloitti kirjoittamaan jotain koodia, niin se kävi läpi periaatteessa Githubin koko sisällön ja saatto sieltä läjäyttää suoraan jo valmiin koodin pätkän. Muun muassa erilaisia Helsingin yliopiston muu kurssien tehtävävastauksia sieltä löytyi suoraan, että kun vähän yritti sinne päin kirjoittaa, niin on oli jo valmis. Mutta tämä oli ehkä jo semmoista pientä esimakua. Ohjelma oli maksullinen ja aika rajattu ja no siihen sai semmoisia testijuttuja, mutta sitten tämä ChatGPT oikeastaan siitä tuli aika samantyyppinen. Se nyt ei ihan suoraan niitä niin sen mukaan, mitä kirjoittaa, niin ihan vielä antanut vastauksia, mutta siltä pystyi kysymään aika hyvin. Ohjelmointi sinänsä on sen verran loogista, eikä siinä tarvitse sinänsä niin paljon olla sellaista taustatietoa ja ymmärrystä, kun sitten, että jos etsitään jotain ihan oikeita tietoa sen chat GPT-avulla tai pistetään se analysoimaan tekstiä. Et, et, et, ohjelmointi on sen verran looginen, että sitä he osaa kyllä tosi hyvin tehdä. Ja siitä onkin tullut osittain jokapäiväinen työkalu ja se, mitä on saatu tuolla tuolla, tuolla palautetta myös niin kuin toppipaikoista ja työelämästä, niin siellä on myös, myös tota niin, ChatGPT GPT otettu niin kuin ihan puhtaasti työkaluksi. Ja nyt tässä kevään aikana myös tuohon Visual Studio Code-ympäristöön on tullut liitännäisinä toi chatgpt. että API-avaimen avulla sen saa sitten kytkettyä suoraankin siihen ja silloin se on siinä koodin vieressä ja jos sitä kysyy jotain, niin siitä pystyy sitten suoraan ne vastaukset myös heittämään siihen omaan koodiin, että se toimii vähän nopeammin, mutta siinä on ollut vähän, ainakin mitä itse on testaillut, niin vähän haasteita sen hakemisen kanssa, että se toimii tosi hitaasti ainakin niissä, mitä itse on testannut. Eli ehkä nyt ei tässä tapauksessa puhuta vielä niin kuin täysin tämmöisestä niin kuin tekoälystä, vaan tukiäly ja amerikkalainen termi co-pilot on ehkä se, mitä vähän chat-GPT tällä hetkellä on tässä meidän ohjelmoinnin opetuksessa. Mutta ideana oli, että miksi Katsotaan tänään tätä aihetta, niin on se, että tämä nyt on semmoinen yksi hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että miten se tekoälyjärjestelmät voi muuttaa tai tukea opetusta. Ja ehkä vielä semmoinen konkreettinen työkalu, mistä on ollut ihan oikeastikin hyötyä. Ja se ei sinänsä ole ehkä sitä opetusta vielä hirveästi muuttanut, mutta niin kuin tukee tosi paljon. No, miksi ChatGPT on sen verran hyvä nyt, tai hyväksi osoittautunut, niin yksi syy on se, että lähes kaikki ohjelmointikielet, mitä on keksitty, niin se lähes kaikkia osaa. Eli sillä on laaja ymmärrys jokaisen ohjelmointikielen erilaisista syntakseista ja muista. Se luo koodia, mutta sen lisäksi, että se pelkästään luo sen koodin, niin se myös kommentoi sitä ja kertoo. eli se on myös semmoinen opettavainen koodariapuri. eli se ei pelkästään pullauta koodia sellaisenaan. Ja se myös kertoo ehkä paremmin, niin kuin aikaisemmin kodiohjeita on etitty sitten netistä, niin sieltä löytyy ehkä vähän epävääräisempiä ohjeita ja Koodin pätkät kyllä löytyy ihan yhtä lailla helposti, mutta tämä ChatGPT nimenomaan tuo kommentointi ja opastus siitä, että minkä takia se tekee niitä asioita, niin se on siihen koodannut, niin se on ollut hyvä. No sitten tietenkin tämä on koko ajan käytettävissä. eli siis 247 opettaja yleensä vastaa silloin, kun se on töissä. Ja Silloin kun ei ole töissä, niin vaikka opiskelijat, monet sitten kumminkin tekee niitä asioita ja se, että jos tulee ongelmatilanteita ja muita, niin tämä voi auttaa niissä tilanteissa, ettei ihan nyt jää jumiin sitten, jos on kova into tehdä jotain koodaushommaa. Se koodi on ihan hyvää laatusta. Elikkä ne... Kokeilut, mitä on tehty ja esimerkit ja opettelut, niin ei, ei niissä niin kuin sinänsä mitään virheitä ole. Tietenkin se, että tämmöisiä yksinkertaisia järjestelmiä se tekee jopa ihan hyvin, että ne voisivat mennä jo niin kuin tuotantoon, mutta sitten jos tehdään jotain isompia järjestelmiä, niin sitten ehkä siinä loppuu kapasiteetti ja niin ei ihan heti pysty jotain verkkopalvelua täysin koodaamaan, mutta niitä yksittäisiä elementtejä, niin kyllä. Ja tämä co niin eli ohjelmisto tuotannossa, se on jo osoittautunut siihen, että ympäri maailmaa, että jos katsoo mitä tahansa YouTube-videoita tai muita, missä on koodauksen liittyen ja tekoälyyn liittyen, niin kaikki on ottanut tämän jo aika lailla semmoiseksi apuriksi. Et siinä mielessä tosi hyvä järjestelmä. No, sitten ö, muutama case-tapaus, mihin me hyödynnetään ja minkälaisia hyviä kokemuksia on saatu. Ö, joo, ei, ei ehkä niin tarvitse kieltää, mutta se on tietenkin sit taas haastava juttu, että pitää muistuttaa opiskelijoita, että se kuitenkin pitää itse opetella se koodaaminen. Että se, että tällähän voi laittaa tekemään kaikki harjoitustehtävät, mutta se ei välttämättä sitten niin kuin auta siinä ohjelmoni opiskelussa. Jos töitä joskus haluaa saada, niin kyllä sitä pitäisi koodatakin, että tämä ehkä sitten juuri näissä nämä neljä on ollut semmoisia hyviä tapau tapauksia, jossa niin kuin se selkeästi myös se tuki tästä kyseisestä tekoälystä on ollut oikea ja se, että siitä saa jotain hyötyäkin. Tietenkin suuri osa tehtävistä, mitä vaikka erilaisilla verkkototeutuksilla on, niin tämähän nyt ratkaisi sinne suurin, suurimman osa, että kun vaan laittaa sen kysymyksen tuota, niin chat GPT, mitä siinä on käsketty tekemään, niin kyllä se sieltä sen oikein koodikin antaa. No, opas. Itsenäinen opiskelu on aina mielessä haastavaa, että ei ole oikein koko aikaa sellaista henkilöä, jolta voisi kysyä. Opettajatkin ei koko ajan pysty jokaista ohjaamaan, että ohjaus on aika lailla yksilöllistä, kun ollaan etänä, niin jos sitten on vähän kiireetön ja hätäinen, niin se chat GPT voi nimenomaan sit auttaa sitä itsenäistä opiskelijaa siihen, että hän saa helpommin vastauksia. Ja tietenkin sitten myös yöllä, että monesti opiskelijoilta tulee vastauksia ja muita aamuyöstäkin, että jotkut sitten niin ovat ehkä tottuneet enemmän siihen, että hommia tehdään 12 jälkeen, ei niinkään päivällä. Sitten tietenkin se opas, eli tässä oli se hyvä puoli, että siitä voi sitten kysellä siitä koodista, eli se voi pyytää sen koodin ja sitten voi kysellä sen jälkeen, että no, minkä takia teit tolleen, niin sitten se kyllä neuvoo niitä. Tämä on semmoinen siihen erittäin hyvä, että sillä sitä voi niin kun vähän haastaa ja sitä voi vähän niin kysellä, että miksi tälleen ja kyllä jaksaa kertoa. Ja tietenkin se, että se toimii eri kielilläkin, niin se auttaa sitten myös siinä, että on... Meilläkin on maahanmuuttajaopiskelijoita ja muita, niin he voivat kysellä sillä omallakin kielellään sitä tukea, milloin he voivat ymmärtää asioita paremmin. No, sitten tietenkin, jos mennään eteenpäin, niin niin antaa koodin, mutta kertoo miten se toimii. No, vähän ehkä tuommoista toistoa, mutta siis se tekee sen aina, eli siitä ei välttämättä tarvi erikseen kysyä, että miksi teit sen tuollain, vaan se sitten opastaa, että jos kysyy, että kuinka, tämä, kuinka tekisit vaikka tuommoisen kyselylomakkeen käsittelijän php -llä tai jo ihan millä kielellä tahansa, niin se aina kertoo sen, että minkä takia. Aha, siellä on kirjoitusvirhekin, eli tekee myös koodin valmiiksi. Eli se, sehän ehkä se tässä se vaara on, mikä tota, niin saattaa aiheuttaa niitä ongelmia, että ää, tuo opiskelijat voisivat tietenkin vähän linsata tämän avulla. Meillä esimerkiksi opiskelua testataan sille, että on muutamia verkkokursseja, missä opiskelijoiden pitää tehdä perusasioita, HTML ja JavaScript-juttuja, ja jos he siinä hyvin pärjää, niin sitten periaatteessa hyväksytään siihen ohjelmistotuotannon puolelle. Tietenkin tämmöisessä voi vähän huijata niin sanotusti, ja saada sen koodin täältäkin, mutta tietenkin siinä sitten vähän niin kuin potkii itseään Nilkoille, että se, ei sitten se jatko ei ole kovin helppoa, että ne ensimmäiset kun harjoitellaan perus-HTML ja Javascriptiä, niin se on vielä aika helppoa ohjelmointia ja sen jälkeen se sitten vaikeutuu aika nopeasti, että kyllä ne sitten, jotka pyrkivät esimerkiksi huijaamaan tämmöisen avulla, niin tipahtaiset aika nopeasti pois. Viimeistään sitten, kun ne menee vaikka työpaikalle, niin ei, ja sitten siellä ei osaakaan mitään. Eli varaa No Sitten tietenkin se, että yksi hyvä puoli on aina se, että jos on ongelmia, eli ei pääse eteenpäin tehtävissä, tai sitten jos on annettu vaikka asiakastyö ja pitäisi tehdä joku ihan toimivakin järjestelmä, kunnollinen, niin aina tulee niitä ongelmia ja monesti sitten voi olla, että ei kehtaa kysyä tai muuta, niin voi myös olla hyvä chat.gp tämmöisissä tapauksissa, että sillä on helppo kysyä, että nyt en oikein keksi, että miten vaikka tämmöisen koodinpätkän voisi toteuttaa, ja silloin tota, niin se monesti antaa niitä ehdotuksia. Eli kun kysyy, että miten toteuttaa tämmöisen tällä ja tällä kielellä, niin siitä tulee, ja sitten, että onko muita vaihtoehtoja, ja sitten se antaa niitä, ja sitten voi aina kysyä, että no mulla on tämmöinen jo järjestelmä, ja sen pitäisi toimia näiden ja näiden kanssa yhdessä, niin sitten se vinkkaa taas siihen, eli siitä voi kysellä. Se on vähän niin kuin se toinen työntekijä, jolta ennen käytiin kysymässä, mutta tässä tapauksessa se jaksaa keskustella, ja jutella sun kanssa ihan niin paljon kuin haluaa se antaa erityyppisiä vastauksia riippuen ihan siitä, miten kysyy. Eli tässäkin ehkä sit semmoinen, mitä ne vaaditaan, niin on vähän se, että perehdytetään pikkasen siihen, että miten sen chat-GPTn kanssa pitää toimia. Et jos sitä vaan Kyse se, että annat tämmöinen koodi, niin kyllä se jonkinlaisen koodi antaa, mutta siinäkin tulee myös sit se, että ne, se koodi ei välttämättä ihan aina ole niin toimiva, eikä se välttämättä sitten niin kun mene siihen omaan järjestelmään, että sit sitä pitää kymmen, kumminkin, kumminkin niin kun muokata vaikka jotain muuttujia tai muita silleen, että ne on ne samat, mitä omassa koodissa, että ei sekään aina siis niin pelasta se, että kysyy tältä, vaan kyllä se pitää sitä omaakin osaamista olla, mutta siis se, että ö, ei, ei tota, niin, niin, just tämmöiset ongelmatilanteet, mitkä monesti missä tahansa aiheessa tulee, niin tämä on semmoinen helppo ja se on, osaa sitten kertoa, kertoa tota, niin, vinkkejä. Ehkä seuraava tyyli liittyy tuohon toiseen, niin käsitellään se kohta. Eli johdattaa sinne oikealle jäljelle ja taas pääsee helposti eteenpäin. Monesti tämä antaa jopa niinku paremmin niitä ohjeita kuin se, että yrittää etsiä netistä, koska tähän voi myös antaa vähän sitä koodia, että tämmöistä mä olen tehnyt, niin joskus sinulla tähän, miten tämä voisi toteuttaa toisella tavalla, niin se, se myös... Niin kun helpottaa sitä että, ja nopeuttaa sitä vastausta. Et sit, jos laittaa johonkin Stack Overflow tai johonkin kysymykseen, niin siinä saattaa mennä tuntitolkulla, että sinne joku vastaa. Elikkä siinä mielessä voi myös vinkkejä kysyä sen koodin perusteella, niin se tekee myös semmoisen hyvän tästä työkalusta. No seuraava on sit se, että on myös siis niitä opiskelijoita, joilla on jo koodaustaustaa. Ää, ja koodaustausta voi olla vanhaa eri kielellä. On myös tietenkin niitä, jotka tuossa 90 luvulla ja 2000-luvun alussa oli paljon myös Windows-ohjelmointia c tai ihan ohjelmointia jollain C-kielellä. tai Siellä oli paljon, paljon paljon muitakin kieliä ja ne on kuitenkin toiminnaltaan aika erityyppisiä kuin sitten vaikka joku verkkoohjelmointi Lopputulemat, mitä niin kuin yritetään tehdä, voi olla samanlaisia. Ja nyt sitten tämmöisessä muuntokoulutuksessa, että jos halutaan mennäkin sinne modernien verppisovellusten sovellusten kehittämiseen tämmöisellä vanhan liiton ohjelmointitaustalla, niin tämmöisessä on myös ihan tuolta opiskelijoiden puolelta tullut hyviä kommentteja, että tämä toimii äärettömän hyvin ja on sitten kannustettu myös kokeilemaan sitä. Että kysyy, että kun, osaa, niin kun periaatteessa osaisi kirjoittaa paperille koodin vaikka C-kielellä, niin sitten kun se pitäisikin kirjoittaa jollakin muulla, Pythonilla tai sitten, tota, niin, vaikka JavaScriptilla tai HTML5 tai ihan millä tahansa, niin sitten voi kysyä, että miten tämä menee. Kielethän lähtökohtaisesti on aika saman tyylisiä. Eli siellä ei niin kuin hirveästi eroja ole. Ne ohjelmointikielet vastaa vähän niin kuin tavallistakin puhekieltä, suurin piirtein samalta alueelta, että niissä on niitä murreeroja. Eli jos sä koodaat sen sillä vanhalla opitulla tyylillä, niin se ei välttämättä toimi. Ja sen takia tuossa yksi opiskelija tekikin silleen, että sä kyselisit, että mä tekisin tän tällä niin kielellä tälle niin miten sä tekisit sit sen tällä koodilla? Ja sit se saman tien antaa vastauksen. Eli myös se, että opetetaan pois siitä vanhasta uuteen ohjelmointityyliin. Tai se, että vaikka olisikin opetellut tässä viime aikoina jotain moderneja kieliä, niin se, että sitten on tullut taas joku uusi kieli, millä jotain tiettyä tämmöistä verkko- verkkoalustaa tota, niin ohjelmoidaan, niin näissä pystyy tosi helposti niin kuin, kyselemään siltä. Mm. Eli etenkin tuolla back-end-puolella, eli kun ohjelmoidaan niitä taustapalveluita verkkopalveluihin, niin siellä on viime vuosina kehittynyt ja yleistynyt. Aina joka vuosi tai vuoden parin vuoden välein tulee joku uusi semmoinen, mikä on just nyt ja Siinä kaikki asiat tehdään vähän eri tavalla kuin edellisissä. Sitten voi aina kysellä, että mä tein tätä tälleen, niin miten se tehtäisiin nyt? Eli siinä mielessä myös tosi hyvä. Ja se osaa kääntää ne, mitä on kokeiluja tehty, niin ihan hyvin eri kielestä toiseen sen ja kertoa sen, että mikä on se syntaksi tai miten jotain kirjastoa käytetään tai muita tämmöisiä, mitä nyt ohjelmointiin liittyy. Sille voi suoraan antaa ihan puhtaasti koodin, kunhan sanoo, että mitä koodikieltä se on, ja pyytää sitten että miten tämä tekisi tehtäisiin oikein tässä toisessa. Eli periaatteessa vähän niin kuin google kääntäjänä toimisi että kääntää sen ohjelmistokielen kielestä toiseen. Ja samalla tavalla tässäkin se opastaa ja kertoo, minkä takia se niitä tekee sillä tavalla, että se on myös siinä mielessä tosi hyvä. No sitten neljäs, mikä on myös semmoinen hyvä esimerkki ja erittäin tota, niin ehkä jopa tarpeellisin näistä. Neljästä, ja auttaa sitten kaikkia koodareita, ei niitä, jotka pelkästään vaan opettelee, mutta myös siinä opiskelussa on, on totani, äärettömän hyvä, niin on debuggeri. Eli koodin monesti syntyy virheitä. Virheet voi tulla siitä, että kirjoittaa sanat väärinpäin, käyttää vääriä termejä, teiltä puuttuu joko puolipiste, kaarisulku, Ö, sulut puuttuu tai sitten vaan ne etenkin näissä, jos on jotain vanhaa osaamista alla, niin kirjoittaa niin kuin väärällä tyylillä. Tai sitten niin ohjelmoistokielissäkin on versioita, niin versioiden välillä tulee joitakin tämmöisiä niin kirjoitus- eli syntaksieroja. Niin näitä se sitten helposti tunnistaa. Eli jos on joku koodinpätkä, mikä tekee koko ajan virheen, niin sen voi sen koodinpätkän syöttää siihen ChatGPT-tekstikenttään ja kysästä siltä sitten, että tota, niin, tässä koodinpätkässä on joku virhe, että se on tehty tällä ja tällä kielellä ja sitten jos on jo päässyt siihen, että vaikka millä rivillä se on tai että mitä virhesignaaleja se antaa, niin sitten se voi niin kuin vähän sen läpi ja monesti se aika hyvin niitä löytääkin, eli tämä on semmoinen apuri. Yleensä koodaaminen, mitä enemmän on tehnyt, niin siinä tulee vähän niin semmoiseksi sokeaksi niille omille virheille ja se, että, jo, että joku kaveri käveli siitä selän takana, niin voisi sanoa, että tuosta puuttuu tuommoinen, mutta kun sitä ruutua tuijottanut viimeiset kymmenen tuntia, niin se ei välttämättä itse aina huomaa. Niin tästä voi olla aika tämmöisiin niin pieniin bugeihin ja muihin tosi hyvin apua. Ja nimenomaan sitten tota niin, se, että opettaja monesti auttaa näissä, niin ei se opettajakaan aina ihan hoka että se opiskelija on voinut tehdä se jo muutakin vähän hassusti. Että sitten se voi ehdottaa se chat GPT myös, että teepä sitten vaikka tästä asti uudestaan tai että tuolla ja tuolla. Eli kun koodissa voi olla alustusvirheitä ihan sillä koodi alussa ja sitten kun niihin yritetään jossain kohti viitata niihin alustettuihin arvoihin, niin niissä ilmenee se vika ja sitten ei välttämättä aina ole ihan selvyttä, että mikä se on. Tai sitten ihan se, että on väärä termiä. Yritetään viitata numeroon, vaikka se onkin tekstiä, ja nämä on niitä yleisimpiä, mutta niistä helposti auttaa myös tämmöisistä pikkuasioista eteenpäin. Kyllä. Ja tämä on myös monesti semmoinen, että onhan niitä semmoisia erilaisia virheä järjestelmiä, mutta ne vaan ehkä löytää ne virheet, mutta ei ne aina osaa, sitten, että se voi mennä sinne väärille riveille ja se voi viedä aikaa. että Virheen etsintäkin on sellainen ohjelmoinnissa, se mitä melkein aina joudutaan tekemään, mutta se, että se sitten saataisiin tehtyä tehokkaasti ja nopeasti, niin ehkä sitä chat-GPT siihenkin olisi apua. No, sitten vielä lopuksi vähän muutama loppukaneettia. Sen jälkeen, jos on kysymyksiä, niin voi niitä vielä kysellä. Elikkä monet paikalliset ohjelmistotalot on siis ottanut jo tämän ChatGPT:n gptn käyttöön ja monet on ostanut jo Pro-versiotkin työntekijöille, että sitten ei tulisi sitä virhettä. Että se on siis sellainen työkalu, mitä niin kuin tällä hetkellä käytetään. Ja on tullut jopa semmoisia kommentteja, että kun se välillä on vähän tökkinyt tai ollut pois käytöstä tai jotain muuta käynyt vähän, niin se, että sitten öö, on totuttu sen käyttöön ja siitä on tullut niin osa sitä ohjelmistotuotantoa, niin ihmetellään vähän sitä. Ja senkin takia se, että sitä opetetaan ja annetaan käyttää, niin olisi erittäin tärkeää. Ja jos on niin tulevaisuuden visioissa sellaisia, että tehdään tämmöisiä niin tekoälypohjaisia järjestelmiä, jotka ohjaisi ja auttaisi opiskelijaa ja auttaisi häntä etenemään, niin ainakin tälle ohjelmistotuotannossa niin tässä on jo semmoinen. Tietenkin se ei ehkä vielä tuossa sit sitä, että se osaisi niitä eri tasoja ja hankaluttaisi tehtäviä, mutta tämä on vaan se, että tämä on se opas tuki siellä luokassa tai sitten tota, niin myös vaikka eri asteen opetuksissa, että siellä niin kuin opettaja voi osata jotain kieltä, mutta sitten ei, ei niin kuin ole ihan kaikista kielistä kovin ymmärtäväinen, mutta sitten taas opiskelijalla on jo hyviä pohjia ja halusi opetella jotain uutta, niin tämä voisi käydä muun muassa myös semmoiseen, tämmöiseen itsenäisempään opiskeluun Tämä avulla sitten. Ja huomattavasti niin kuin mukavampi tämmöisen kanssa on harjoitella kuin sitten puhtaasti vain jonkun verkkomateriaalin kanssa. Mutta paras ehkä semmoinen lopputulos voi olla, että jos on semmoinen hyvä verkkokoulutusohjelmoinnista ja tämä sitten siihen kylkee auttamaan niissä virhetilanteissa, niin oppiminen todennäköisesti tehostuu, nopeutuu ja paranee. Kiitoksia tästä mielenkiinnosta. Olisiko teillä kysymyksiä nyt sitten liittyen tähän ohjelmoinnin, tukeen, ohjelmoinnin opiskelun tukemiseen tekoäly Joo. Odotellaan vähän noita kysymyksiä, jos niitä tuolla alkaa muodostua ja minulla on ainakin yksi, mutta vielä hetkosen katson, että jos tuolta chatin puolelta tulee kysymyksiä. Joo, siellä chatissa kommentoidaan, että otsikko pelotti humanistia, joka ei osaa koodata pätkääkään, mutta sinä esitit asian ihastuttavan yleistajuisesti. Eli kyllä komppaan tuota on ihan täysin. Ja sitten kiitoksia esityksistä tuolta. Ja ehkä yksi kysymys minulla olisi, olisi ollut tai ylipäätänsä että ajatus, että kun hyvin paljon näitä tietenkin muunkinlaisia ja muuta, niin oletko ehtinyt tutustua tähän Hugging-chattiin eli Hugging Facein omaan koodaustakin osaavaan versioon, joka hyötyy tätä GPT-menetelmää tai kielimauhtia? En ole itse, eikä muistaakseni ole tuo, tuo meidän toinenkaan opettaja siihen vielä hirveästi tutustunut. Että... Joo, joo, minullekin se on ihan uutuus vielä, mutta tuntuvat kehuvat sitä kovasti. Kyllä. Et, et, tekoälyn kannalta ohjelmointi on siinä mielessä kaikkein helpompia toteutuksia, että se on niin erittäin sääntöihin perustuvaa ja tämmöistä loogista. Niin, ja siinä ei kuitenkaan tarvita niin paljon semmoista pohjamateriaalia, vaan jos on, kone ymmärtää sen koodin ja perus toiminnot, niin se itse pystyy jopa niittenkin perustella tekemään sitä. Että siinä mielessä varmaan yksi semmoinen, missä helpoiten tulee sitten näitä tekoälytoteutuksia jatkossakin. ja sit Nimenomaan sit näihin koodausympäristöihin on jatkuvasti tullut näitä erilaisia integrointi- ja plugineja, että sitten ne integroituu niihin, että itse, jo itse voi haistelemaan tai voi kysyä ja sitten ja korjaa sen koodi automaattisesti. Että nämä on sellaisia ihan hyviä valikoita. Joo, kiitos paljon. Kiitos paljon. Joo. No. Ja me että sinulla oli toinenkin aihe siinä tulossa. Ja ihan, ihan voit vapaasti alkaa siirtymään kohti sitä aihetta. Joo. Aloitetaan. Elikkä toinen aihe, mistä lupasin kertoa, oli se, että toisen asteen opetuksessa ammatillisessa koulussa on kaikille tota niin, kuuluva tutkinnon osa kuin toiminta digitaalisessa ympäristössä ja siihen liittyy sitten tota niin, ne, ne, valinnaiset osaamiskriteerit joissa on painotettu aika paljon verkostoosaamista ja sen lisäksi sitten myös sosiaalista tai niin sisällön tuotantoa verkkopalveluihin ja näihin verkostoympäristöihin Eli periaatteessa sitten meillä se on tulkittu sille että sosiaalisen median sisällön tuotanto on se mikä tota, niin on se lähtökohta siihen eli että Tällä hetkellä toimin pääsääntöisesti yhteisissä tutkinnosissa tieto- ja viestintätekniikan opettajana ja opetan lähes kaikille opiskelijoille meillä tätä toimintaa digitaalisessa ympäristössä kokonaisuutta sekä sitten valinnaisena sosiaalisen median tehokas käyttö ja sisällön tuotanto. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta olen ottanut tähän. Joo, no, ei, voidaan vetästä samantien tämä, niin voidaan keskustella sitten tästä lisää. Eli voidaan, tota, niin, tämän vuoden alusta otin sitten siihen jo hieman tämmöistä niin kuin esimerkkejä siitä, että kuinka sitä tekoälyä voisi hyödyntää tota, niin myös siinä some tuotas, tuotannossa. Ei ole vielä ihan koko opintojaksoa muutettu, mutta... Ehkä pitää jossain vaiheessa ruveta vähän lisäämään sitä tekoälyjuttujakin tähän sometuotantoon, koska se nyt on toinen ehkä ohjelma osalla, tämmöinen niin kuin innovointi ja sisällön tuotanto, mihin se tekoäly tällä hetkellä, ja ainakin ne ratkaisut, mitä nyt tässä vuoden alussa on tuotettu, niin olisi kaikkein tehokkaimpia. No, ollaan opintojaksolla me opetellaan siis sisällöntuotantoa perinteisesti siellä on somemarkkinointia ja some, sosiaalista mediaa yleensä markkinointia videon tämmöisten ja sitten valokuvaamista ja kuvan kuvankäsittelyä ja sitten kuvien avulla tehtävän tämmösen avulla nämä on niitä Pääsääntöisiä aiheita, mitkä liippaa sitten näihin tekoälyjuttuihin. Sitten opintojakson lopussa kerta tai kaksi riippuen siitä, että miten aikaa on riittänyt tai aikaa on riittänyt, niin sitten on käyty vähän läpi, että kokeiltu ja katsottu esimerkkejä, että kuinka ne asiat, mitä me opeteltiin käytännönläheisesti, niin niitä voisi myös vähän osittain helposti tai toisella tavalla tehdä tekoälyn avulla. Ja tänään olisi tarkoitus, että katsotaan sitten niitä. Ja periaatteessa siellä ne, mitkä tota, niin on niitä, mihin me on sitten päädytty, on kielimallit, ja, eli periaatteessa chat GPT tällä hetkellä, eli se tekstin tuottaminen vaikka sosiaaliseen mediaan tai sitten ne myös niin kuin siellä olevat Muut mahdollisuudet. Kuvojen tuottaminen. Monesti voi semmoisen kivan kuvituskuvan löytäminen olla haastavaa, niin siellä sitten nämä erilaiset kuvapalvelut, jotka tekee kuvia joko netistä tai omien kuvien pohjalta, tai sitten luovat ihan omaakin grafiikkaa. ja no, sitten tietenkin toinen on ääni tai Videotuotanto, missä sitten tulee esimerkkejä, eli sielläkin on somevideoiden tekoon, niin sitten niihin katsotaan vähän, että mitkä niitä niin kuin ehkä haastaa ja siellä on myös tietenkin se tämmöisen niin kuin tiedon oikeellisuuden arviointi, niin sitten katsotaan vähän esimerkkejä vaan siitä, että mitkä niitä nurjankin puolia tässä kyseisessä hommassa on. Videotuotanto ja sitten tietenkin yleisesti verkkosivujen tekoa. Mutta se mihin niin kuin ehkä niin kuin eniten voisi olla hyötyä ja mitä niin kuin jatkossa varmaan pitää enemmän myös opiskelijoiden kanssa ottaa, niin on nimenomaan vaikka se aiheiden keksiminen ja se niin kuin sen sisällön niin kuin järkevämmäksi tekeminen. Monesti etenkin vaikka tekniikalla opiskelijoilla on vähän haasteita kirjallisessa tuotoksissa, että ne nyt ei eivät ehkä niin kovin monipuolisia oo. Ja sitten jos haluaa vaikka jatkossa tehdä somemarkkinointia vaikka omalle lv yritykselle tai sähköfirmalle tai jollekin muulle, niin voi sitten niin tekstejä tai niitä ideoita kehitellä tekoälyn avulla. Ja tähän me on sitten vähän katsottu, että mit, miten ää, niin kuin se chat GPT järkevästi vaikka toimisi näissä kyseisissä asioissa. Ja myös vähän sitten sitä käyttöä, että miten sitä kannattaa käyttää, että jos niin kuin, haluaa sen avulla kehittää jotain kivoja ideoita, niin miten sen kanssa pitäisi jutella. Mutta mutta. Esimerkiksi jos on jo omia ideoita, niin sitä voi kysyä, että miten parantelisit näitä tai olisiko siihen jotain lisättävää. Tai sitten voi, jos ei ole päässä mitään ideoita, niin sitten tietenkin siltä voi kysyä niitä ideoita. Ja näitähän nyt on tuonne ryhmäänkin laitettu niitä videoita, missä porukka esittelee, kuinka hyvin tämä toimii. kyllä se ihan hyvin on toiminut chat-GPT tässä tapauksessa on ollut se tämmöinen kielimalli, mitä on käytetty. Ja, ja. Hyvänä puolena tietenkin se, että jokainen voi jutella sillä omalla kielellään tai muuta. Haasteena ehkä sitten tämän nimenomaan sitten siihen käyttämiseen, niin ehkä sen pitää sitten miettiä, että ennen kuin tämmöistä niin kuin ottaa Vakituiseksi työkaluksi jollakin opintojaksolla on se, että eihän me voida opiskelijoita pakottaa luomaan Open ai piliä ja Se, että jos ei opiskelija halua, niin sitten hän, hän ei voi tehdä tehtävää ja ei häntä voi sitä rankastaa, eli sitten pitää olla ainakin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tota, niin luoda niitä tehtäviä. Että se on ehkä semmoinen, mitä pitää sitten seuraaviin noihin toteutuksiin miettiä, että mitä palveluita on järkevää ottaa ja ehkä sitten vähän semmoista linjaakin, että mitä kannattaa. Mutta itse on sitten näyttänyt esimerkkejä, että miten sen kanssa voi jutella ja tietenkin kokeilla ja muuta. Eli järjestelmähän vaatii sen tilin tai sitten kirjautumisen Google- tai Microsoft-tilillä. Tietenkin sitten, jos sen integroisi johonkin muuhun palveluun, mihin opiskelijoiden ei tarvitsisi itse tota, niin luoda tiliä. Joitakin esimerkkejä netistä on löytynyt, että sen voisi vaikka Teams-tiimiin laittaa tuon integroida chat gpt tai johonkin muuhun, niin silloin se voisi ottaa ehkä niin kuin myös helpommin ja turvallisemmin. Ja sitten voisi myös vaatia, että opiskelijat käyttää sitä. No, Chat-GPtä varmaan suuri osa saa tietenkin käyttää, mutta tämä on keskusteleva tekoäly, eli sen kanssa pitää sitten mielellämättä keskustella ja tehdä ne kysymykset sille, että se voisi niihin lastata vähän laajemmin. Ja sitten vaan pyytää vaikka, anna kymmenen vaihtoehtoa ja sitten on helppo aina kysyä, että vaihtoehto kaksi kuulostaa kivalta, voisitko kertoa sitä enemmän. Sitten, tota, niin, ää, sitten tota, niin se rupeaa helpommin avaamaan sitä aihetta ehkä sille some sisällön tuottajallekin. No, sitten tietenkin pitää muistaa, että siinähän ne omat rajoitukset. Ää, vaikka lisäpalikoitte avulla sen kytkiskin nettiin, niin aina siellä on joitain, että millä, millä tavalla se vaikka hakee sen tiedon sieltä internetistä tai mikä on se, onko, käyttääkö se sitten Bing-hakua vai mitä se käyttää, niin ne on tietenkin aina jonkin sortin tuloksia, mitä se antaa. Monia esimerkkejä on myös siitä, että se sitten tulkitsee sitä, materiaalia, mitä se on löytänyt, niin vähän väärin. Eli se ottaa sieltä vain muutaman sanan ja käyttää sitä lähteenä, ja lopputulos voi olla, että se ei ole ollut sinne päin se koko artikkeli, vaikka mitä on haluttu käyttää jonkun vaikka somevideon lähteenä, niin sitten tietenkin faktojen tarkistukseen menee. Mutta sitten jos on ihan semmoisia niin yleisiä aiheita, niin kyllä niissä on. Ja niissä on kaikki sanonut, että ihan hyvät ne tuloksetkin on. Ja tietenkin sitten se, että, että se osaa niin muokata sitä tekstiä, mutta ei se niin välttämättä vielä ihan semmoista kaikkien silmiä hidelevää äidinkielellistä tekstiä tai ainakaan suomeksi, että Kyllähän sitä sitten vähän, vähän joutuu pikkasen korjaamaan. Mutta käyttökohteita sen voi laittaa tekemään Se tai joku muu kirjoitus. Näin nyt oli näitä yleisiä ja sitten tietenkin se, että voi pyytää sen tekemään ihan mitä vaan. Somen kannalta ehkä sitten se, että se, niitä ideoita siltä voi pyytää. Et jos, etenkin jos on tämmöinen niin some sisällöntuottaja ja pitäisi koko ajan keksiä jotain uutta, kivaa, luotavaa ja sitten kun on tehnyt jo vaikka 150 videoa, niin sitten se voi olla vaikka vähän päätyhjä, että mistä se nyt keksisi, että mistä seuraavaksi kirjoittaisi ja näihin voi. Tai sitten jos on, haluaa itse luoda sitä somemarkkinointia, että ei käytä mainostoimistoa niin myös vähän niin kuin tämmöisenä mainostoimistona voi käyttää tätä chatgpt ja se antaa sitten niitä mainoslauseita. No tuo nyt ehkä pitäisi päivittää, että taitaa tällä hetkellä olla se 22 ja joidenkin palveluiden avulla sen saa etsimään tuorettakin tietoa. Ja se, että tietoa pitää ostaa tunkita ja tietenkin pitää ostaa kysyä oikein, jotta se sitten antaa sen oikean tiedon sieltä. Ja yleensä se vieläkään ei hirveästi kerro niitä lähteitä tai sitten ne lähdeviitteet, mitä se on kertonut, niin kaikki ei välttämättä johda mihinkään. Et se on tietenkin vielä vähän ollut se haaste, että jos haluaa sitten tehdä ihan semmoista niin kuin vaikka todenperäisiä YouTube-videoita, niin ettei sitten jää jossain vaiheessa kiinni valehtelusta ja muusta, niin ehkä niitä on aina hyvä sitten vähän tarkistaakin niitä tietoja. Mutta tämä ohjaa myös siihen oikeaan suuntaan ja tietenkin sitä tiedonhakua voi sen jälkeen jatkaa vaikka Googlella tai jollakin muulla, että eihän tämä nyt välttämättä niin kuin valmista tietoa anna, mutta tämä on niin kuin se brainstormissa se vastapeluri, jonka kanssa asioita voi pallota. No toinen, mikä sitten on tietenkin hyvä, niin on se, että jos tarvitaan kuvituskuvaa, niin näitä erilaisia kuvapalveluita on hirveä määrä. Ja ne sitten on myös sellaisia, että niissä, niissäkin on hirveästi eroja. Haasteeksi ehkä opetuksessa tekee sen, että parhaimmat on taas ehkä siellä erilaisten tilien takana tai sitten kolmannen osapuolen ohjelmistojen takana. Ja niissäkin on tosi paljon vaihtelua, että miten hyvälaatuisia kuvia ne tekee sen tekstipromptin pohjalta. Mutta tietenkin sitten sellaiset tapaukset, että jos nyt ei ole sitten haluta mainonnassa käyttää oikeita ihmisiä tai ei ole just semmoista hetkeä, että voisi ottaa jotain kuvia tai monet, monet tota, niin avoimen niin kuin, niin kuin Creative Commons-lisenssillä tai mulla jaetut materiaalit saattaa olla että niissä on se non-commercial-merkintä, että niitä saisi muuten käyttää, mutta mainonnassa ei. Niin, niin niin, se voi tietenkin ajaa tänne tekoälyn käyttöön. No tietenkin nyt sitten vielä pitää huomioida se, että mitä niissä tekoälyjen käyttöehdoissa sanotaan, että joissakin on, että niitä saa käyttää vapaasti, ja joissakin on, että niitä ei saa käyttää. Ja joissakin on se, että vaikka ilmaisiksi tuommoista ohjelmistoa saa käyttää, mutta sit jos on yritys, millä on tietty määrä liikevaihtoa, niin sitten tota, niin taas pitää maksaa sitä palvelusta. Että tietenkin siinä pitäisi aina ottaa huomioon opetuksessa se, että jos ohjataan johonkin järjestelmään, niin olisi hyvä, että se olisi semmoinen oikeasti ja aidosti että niitä voisi sitten käyttää jatkossakin. Suurin osa niistä parhaimmista, joita niin kuin somessakin näkee näitä erilaisia tota niin, kuvapankkeja, mitkä muokkaa sitten niitä ihmisiä vaikka toisen näköisiksi tai muuta, niin nehän on sitten maksullisia, että siellä maksaa tietty määrä kuvia jonkun verran, eikä niitä välttämättä pääse edes testaamaan ilmaiseksi eli nehän rajautuu saman tien pois. No sitten itse on pääsääntöisesti käyttänyt kahta kuvapankkia. Toinen on Midjourney ja toinen on Blue Willow. Blue Velo on täysi Mid Midjourneyssäkin on tietty määrä niitä hakuprompteja, mitä siihen voi kirjoittaa, jonka jälkeen se sitten periaatteessa lukkiutuu. Ja näissä on myös se hyvä puoli, että ne kun on siellä ne, tietenkin yksi haaste on se, että nämä kaksi palvelua toimii Discordissa, eli siihen tulee myös Discord-tili, mutta että ne on siellä Discord-botteina, ja nehän voi sitten vaikka ihan omalle servulle asentaa ne Discord-botit, että ne toimii siellä ehkä vähän hitaammin, mutta toisaalta sitten taas ei ole siellä hirveästi tota, niin, muita kommentoimassa tai jos haluaa semmoisia vähän privaattikuvia laittaa, että lataa sinne omia kuvia, joiden pohjalta se sitten loisi noita piirustuksia, niin ei tarvitse sinne yleisille servereille niitäkään ladata. Joo, no, noitähän noita kuvapalveluita on hirveä määrä. Et, et, niissä on tota, niin paljon kyllä löytyy. Ja toisaalta sitten, voihan niitä etsiä vaikka Pixapestä niitä valmiitakin kuvia, mutta jos tarvii just sitten johonkin tiettyyn tarkoitukseen, niin siihen nämä on tosi hyviä. No sitten tuossa meilläkin mietittiin, että voisi ruveta tekemään markkinointimateriaalia tekoälyn avulla. Ja siitä oli esimerkkinä tuolta Puopion taitejakilpailusta kuvia, mitä nuo meidän markkinointipuoli oli siellä ihastellut, mutta sitten niissäkin oli vähän se, että jos haluaa tosi hyvälaatuisia kuvia, niin voi olla, että joutuu sitten käyttämään myös useampaa eri palvelua siihen haluttuun lopputulokseen, Et yksi ei välttämättä tee ihan kaikkea. Ja niitäkin kuvia oli otettu valokuvia ja sitten niitä oli tekoälyjen avulla oliko siihen neljää eri tekoälysovellusta käytetty, että sekin ehkä vähän haastaa tätä kuvatuotantoa, että yhdellä järjestelmällä ei välttämättä saa niin hyviä. Ja se tietenkin, että mikä niistä olisi sitten se paras. No sitten yksi on tietenkin se, että monet vähän pelkää sitä, että mitenkä siellä somessa tulisi olla. Ei, monet on vähän silleen, että no, en minä nyt kehtaa siellä itse esiintyä omalla äänellä tai omalla naamalla. Niin yksihän, mitä on sitten viime aikoina tullut, on näitä erilaisia äänen joita on hirveä määrä kanssa. Niitähän on ruudun lukemiseen, mutta myös sitten ihan puhe syntetisaattoreihin, jotka tekevät tekstistä puheeksi, mutta sitten myös näitä, mitkä, niin kuin, jos tykkää vaan itse lukea, niin sitten tota, niin, muuntaa sen oman äänen kuulostamaan vähän toisenlaiselta. Et jos ei vaikka tykkää omasta äänestä tai sitten on lukenut jotain tieteellisiä tutkimuksia, missä on monesti sanottu, että miellyttävimmiksi ääniksi on todettu öö, matalat miesäänet, niin jos sitten semmoista haluaa hyödyntää, niin sieltähän sitten löytyy näitä. Näissäkin on tietenkin sitten se, että osa, osa tota niin äänijärjestelmistä on myös maksullisia, että sinne jos haluaa niitä eri ääniä, niin jokainen vähän maksaa, ja sinne pitää ostaa jotain poletteja tai maksaa kuukausimaksua, että niitä saa sitten koulutettua ja tehtyä. Öö, mutta tuo yksi, yksi tota niin, mitä sitten tässä on hyvänä puolena, niin on myös tietenkin ne järjestelmät, että jos sitten itse vaikka ei pysty puhumaan, eli on tota niin mykkä, niin nähän mahdollistaa nämä vähän kehittyneemmät järjestelmät sitten sen, että saadaan jo aika luonnollisen kuulosta puhetta tekstistä. Ja se on nimenomaan sitten siinä somemarkkinoinnissa ihan hyvä. Tietenkin. TikTokissa ja muissa palveluissa on jo näitä ö, tekstistä puheeksi lukijoita. Ö, haasteena vielä toistaiseksi on tietenkin aina ollut se, että suomen kieli on vähän semmoinen kökkö ja meitä kun on vaan se muutama miljoona, eli noin 0,07 prosenttia, koska se nyt oli vain paljonko se on maailman kansa, ihmisistä, niin ei ole semmoinen houkutteleva myöskään niin kuin kielialue, mihin tässä hirveästi satsata, mutta onneksi on tullut semmoisia palveluita, missä myös se suomen kieli on ja se tekee sitten ihan hyvänlaatuista. Mutta äänen lisäksi on tietenkin sitten nämä palvelut, mitkä tota, niin, tekee videota. Näitähän on myös paljon ja niissä on sitten noita ö, henkilöitä tai avattaria. Jotka sen puheen lukee melko luonnollisen näköisesti. Ja sielläkin on myös sitä suomen kieltä tullut, että ne puhu, puhuminen on aika hyvää. Olikohan mulla nyt tässä myös nuo, nuo, nuo. äänet varmasti sinne tulossa. No, katsotaan. Eli synthesiä on yksi näistä, se on tietenkin maksullinen ja sille on myös monesti, monia niin kuin ilmaisia. Eli jos halutaan luoda joku some, postaus, tai muu, niin riittää, että tehdään se lehdistötiedote tai muu, heitetään se tähän järjestelmään ja sitten siihen tulee joku tämmöinen kiva tiedottaja, joka hypöttää nämä asiat videolle sen tekstin pohjalta. No, olette varmaan nähneet näistä esimerkkejäkin tässä nyt, oli, mitä sillä nyt sai tämmöisen pienen trialin, oliko siihen 60 merkkiä ja sitten kun huomasin sen vasta jälkikäteen, niin rupesin säätämään ja tietenkin sinne tuli kirjoitusvirhe, niin se loppuu tuo video tuosta kohta töksähtäen, mutta katsotaan, toimiiko se. No. Joo, vielä ei ole ainakaan ääniä, että se varmaan pitää vaan käynnistää se jako uudestaan ja pistää se tappi päälle. Joo, no, otetaan uusiksi. No tuolla. Aina se unohtuu samalla kaikessa ohjelmistossa. No, Juuri, niin se on mahdollisimman pieni boksi. Kyllä. Otetaan taaksepäin, niin Aloitetaan aloitetaan. Tuosta. Moi. Tervetuloa toiminta digitaalisessa ympäristössä opintojaksolle. Minun nimeni on Olli ja toimin teidän opettajanne. Tämä on esimerkki siitä, mitä tieto- ja viestintätekniikalla nykypäivänä tehtä. puuttuu lopisto voisi tehdä, mutta ehkä se toimii tuollaisena kiin. Elikkä näähän ehkä parhaiten toimisi yritysviestinnässä. Elikkä ää, ja tietenkin opetuksessa. Hinnat nyt ei hirveästi ollut, mutta tietenkin ilmaisiakin löytyy. En ole vielä hirveästi kerinnut niitä ilmaisia kokeilemaan, mutta sellaista, mitä voisi sitten vaikka opetuksessakin hyvin käyttää. Mutta syntesiäkin maksaa ehkä sen yhdeltä hengeltä 16 euroa kuussa, mutta jos miettii, että minkä verran menee tuollaisen videon kuvaamiseen editointiin, niin siinä aika nopeasti säästää myös rahaa. Ja sitten tietenkin, jos tämäkin opintojakso niin kun tarkoitus on se, että niin kun tämmöiselle pienelle, Pien PK-yrityksille sitä somemarkkinointia, niin eihän heillä hirveästi ole sitä aikaa sitä tehdä. Niin, niin, tämä olisi sitten siihen kanssa äärettömän hyvä työkalu tai nämä vastaavat. Siellä lipsynkki toimii aika hyvin ja ehkä en tiedä, pätkikö tuossa tuo video, vai muuten, että siellä muutama ehkä sana oli semmoisia, jotka nyt ei ihan niin niin, tota, niin huippu hyviä ollut, mutta kumminkin. Ja sitten tietenkin yksi sosiaalisessa mediassa on aina se, että on näitä yhteiskäyttöä, eli nuo suuri osa palveluista, mitä tässä kevään aikana on tullut, niin sitten erilaisten bloginien kautta on ruvettu kytkemään vähän kaikkiin. Noita ohjelmointijuttuja saa siihen Visual Studio ja sitten taas näitä muita, niin on hirveä määrä tullut myös noita Google Chrome-laajennuksia, että sitten niin kun niiden avulla jo, olisiko jo heti tammikuussa oli niitä esimerkkejä, että siellä saatiin jo chat GPT vastaamaan sähköpostiin ja kaikkeen muuhun. Eli myös se tekoäly millä voi sitä sovesisältöä tehdä, niin se voi sitten auttaa siinä muutenkin siinä viestinnässä ja vapauttaa sitä aikaa muuhun tai siihen oikeaan työskentelyyn. Mutta tietenkin pitää ehkä yrittää vähän varoa ainakin sitä, että se sitten ei sitten rupea ihan mitä sattuu höpöttämään niille asiakkaille. Öö, haasteena ehkä se, että se, että jos me halutaan somen sisältöä tehdä, niin ei oikein vielä löydy, öö, löydy semmoisia niin järjestelmiä, missä olisi näitä kaikkia juttuja, vaan että osa asiasta pitää tehdä jollakin ja sitten siitä mennään ja mennään toiseen palveluun ja sitten taas kolmanteen. Eli nämä on niitä ehkä tulevaisuuden haasteita vielä ja todennäköisesti jossain vaiheessa nämä integroituu sitten semmoisiksi hyviksi kokonaisuuksiksi, että sitten voidaan tehdä vähän kaikkea, että onko sitten se integraatio se, että ne menee jonkun blogin avulla vai tuleeko sitten jossain vaiheessa myös ihan hyviä. Mutta sometuotannon kannalta, niin siihenhän tämä on tosi, tosi, tosi hyvä. Toinen, mihin itse, itse on törmännyt, kun on vähän mietitty noiden käyttöä myös oppilaitoksessa ja sitten tietenkin ehkä tuossa opintojaksolla, niin on ne maksut, mutta myös sitten ihan tekijäoikeudelliset asiat. Et, äh, olikohan se, se mid niin siellä lukee, että jos yrityksellä on liikevaihto yli miljoona, niin sitten se pitäisi maksaa, eli se ei olekaan täysin ilmanen tai Muita tämmöisiä, että semmoiset kuvapankit, vaikka mitä olisi hyvä ja helppo käyttää, niin ne pitää sitten tosi tarkkaan lukea ne kaikki käyttöehdot ja muut, ettei sitten joudu myöhemmin tota niin, hankaluksiin. Tietenkin sitten ihan tekijäoikeus. Jos meillä on valokuva, niin se on aina helppo, että se joka on sen valokuvan ottanut. Jos se on oikea ihminen, niin se omistaa sen tekijänoikeuden. lakihan määrittelee, että tekijäoikeudet kuuluu aina luonnolliselle henkilölle. Ja sitten se, että jos me tehdään tekoälyllä joku juttu, niin kenelle ne tekijäoikeudet silloin kuuluu sille, joka on sen tekoälyn koodannut, vai sille, joka sitten kirjoittaa sen promptin. En tiedä, onko tästä ollut vielä hirveästi keskustelua, mutta. Tämä voi olla yksi semmoinen tulevaisuuden keskustelu, että sitten koneet nousee kapinaan, kun ne ei ole saanut korvauksia Tämmöiset Luovan työntekijät eivät saa enää tekijäoikeuksia, kun ne menee taas niille tekoälyfirmoille. Mutta se, semmoinen se ehkä tässä. Tämän vuoden aikana jotenkin saattaa ruveta selviämään, mutta ehkä se vielä on vähän semmoinen mysteeri. En tiedä, onko muilla jo selkeämpiä käsityksiä tekoälyn tekijäoikeuksista. No sitten palvelut on suosittuja, jonka takia sitten ehkä jo nytkin on niitä, että siellä on vähän kaikenlaisia ja monet sitten menee klikkailemaan niitä ja Viime aikoina myös vaikka se, että Facebookissa erilaiset huijausmainokset on ollut yleisiä jo tässä pitemmän aikaa, niin sielläkin sitten aina otetaan niitä asioita, mitkä ovat sillä hetkellä pinnalla. Niin semmoista pientä varovaisuutta joutuu aina katsomaan vähän, että mitä niissä on ja ettei sitten joudu huijetuksi. Ja sitten tietenkin nämä palvelut, mitä tässäkin vähän. Ja mitä opiskelijoiden kanssa sinne käydään, niin niillä saa tehtyä myös sitä pahaa. Eli kun tehdään somen sisältöjä, niin ainahan kun tehdään vaikka video, niin se on äärettömän helppo huijata, koska editoinnin taika on aika voimakas. Mutta nyt sitten tekoäly kun mahdollistaa sen, että meillä ei siellä tarvitse olla oikeita ihmistä, että me saadaan tota, niin, niin kuin joku puhumaan niin, ja sitten voidaan vielä laittaa sille vaikka jonkun tota, niin, oikea henkilön naama, niin sittenhän sitä vasta ollaankin ongelmissa, kun sitä somen sisältöä luodaan, että siellä tälläkin hetkellä on niitä, missä Vladimir Putin ihmettelee suomeksi, että mitäs tuli tehtyä ryppyylän jälkeen, että aloitiko minä jonkun sodan vai ja muita, mitä nyt sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, niin pitää myös sitä aina muistaa se, että kun somessa tekee jotain, niin pitäisi aina muistaa se, että sitten ne pitää aina tehdä silleen, että vähän sitä niin eettisyyttä. Tekoälyn etiikka on ollut sellainen, mistä on keskusteltu jo vuosikaudet. Ja tämä kevät on ehkä vähän saattanut aiheuttaa sitä, että se eettinen keskustelu on jäänyt nyt markkinatarouden jalkoihin taas vaihteen vuoksi, että ei hirveästi, hirveästi ole muistettu miettiä, mutta ehkä se, että pitäisi keskittyä tässä opetuksessakin siihen, että miten sitä sitten eettisesti hyödynnetään, sitä sosiaalista mediaa siinä toiminnassa. No ei välttämättä deepfakeja enää hirveästi joo tarvita, mutta sillä tietenkin idealla voidaan sitten laittaa niitä naamoja, kenen vähän tahansa. Mutta en tiedä, minkä verratta kokeilu, mutta jos tietenkin. Juttelee ChatGPT kanssa some sisällöistä, niin monestihan se on semmoista niin kuin vuoropuhelua. Meillä muun muassa vaikka vähän erilaisia koulutus- markkinointitekstejä ollaan tehty jo ChatGPT-avulla, mitkä menee sitten someen tai muualle. Ja se antaa sen pohjan, mistä on sitten vähän parempi, että jos on aiheet ja sitten pyytää, että teen näistä, mutta Esimerkkejä, mitä sitten oppilaiden kanssa on katsottu tai opiskelijoiden, niin on sitten se, että just siihen ideointiin. Tietenkin pitää olla joku kiinnostuksen kohde, vaikka että mistä voisin tehdä kiinnostavan, vaikka YouTube-videon aiheen tulee liittyä somen käyttöön. Antaisitko viisi esimerkkiä? Jää. Nyt oli muun muassa sellainen Porukka on tehnyt nimenomaan jo ihan vaikka YouTube- tai TikTok-kanavia sillä, että kaikki sisältö, mitä on, siellä on, niin ne on kehitetty tällä tavalla tekoälyavulla. Kysytty chat GPTltä, luotu kuvat jollakin toisella järjestelmällä ja nyt vaikka edituitukin jollakin. Pitkähän vaikka ihan tuossa Windowsin äh, video editori, Mikä on se, mikä on siinä valokuva-applikaation mukana, niin sielläkin on ollut jo semmoinen, että kun annetaan sille kuvia ja ääntä tai musiikkia, niin se sitten leikkaa jo sen videon sille että se kohdistaa ne videot tai kuvat siihen tekstiin. Tällä tavalla nyt sitten on opiskelijoiden kanssa vähän tutustuttu, että näin helppoa se on, ei siinä hirveästi tarvi ite panostaa ja sitten vaan, jos näistä joku kiinnostaa, niin somen käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti henkilökohtaiseen elämään. Voit jakaa kokemuksia siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa käyttö voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Sitten aihe neljä. Olisi mielenkiintoinen kirjoittaa siitä käsikirjoituksen. Ja niin edespäin. Elikkä tekoäly auttaa erittäin hyvin, että jos haluaa semmoista nopeata markkinointia, mutta ei vaikka ole itsellä hirveästi markkinointikokemusta ja tietenkin, jos rahat on vähissä, niin ei ole välttämättä varaa sitä mainostoimistoa käyttää, niin tämä on sitten tämmöinen helppo, yksinkertainen copywriteri tai sisällöntuottaja tämä sosiaalinen media. Jaksaisikohan tässä kirjoittaa samalla, jos kurkataan tuosta sillä väli, vaikka tehdään tähän kuvituskuvaa. <köhön> no, Minkälä se botti on näköjään mennyt lomalle. No, mutta siis, että sitten voisi vois, luoda täältä tekoälyllä myös siihen kivat tota, niin valokuvat thumbnailiksi ja sitten vähän sisältöä ja muuta, niin kyllähän tämä siinä mielessä helpottaa helpostikin ja samoja asioita on siis normaalisti katottu ihan tavallisesti ja opiskelijat on itse joutunut niitä tekemään joko yksin tai ryhmässä, niin Tämä myös sitten tietenkin helpottaa sitä, mutta kello alkaa olemaan kymmentä vaille ja kello 17 oli, että lopetellaan, niin antaa siinä vähän chat GPT vielä kirjoitella, niin jos on kysyttävää, niin voidaan vielä vähän vastata kysymyksiin. Yes. Kiitos oikein paljon oli tähän mennessä jo, ihan hey, me loistavaa tavaraa. Oottellaan tosiaankin, jos sieltä chatin puolelta Facebookista tulee kysymyksiä, mutta minulla on ainakin yksi tai kaksi kysymystä jo mielessä. Yeah. <tuh> Jeps, no tuossa samalla niin voi vielä kirjoitella kysymyksiä, jos tulee tai myöhemminkin sinne laittaa, niin voidaan jatkaa keskustelua myös siinä videon tallennuksenkin jälkeen tuossa samassa ketjussa. Mutta, mutta, mutta tuosta ehkä ensin tällainen vähän yleisempi. Yleisempi kysymys tästä AI käytöstä opetuksessa ja tähän ei kai mitään sellaista oikeaa vastausta vielä millään tavalla ole, mutta mikä on sinun näkemys siitä, että voiko AI-työkalujen käyttö opetuksessa lisätä opiskelijoiden luovuutta vai rajoittaa sitä ja milloin se tekisi jompaan kumpaan suuntaan jotain merkittävää liikettä ja miksi? Jos ja. on tähän jotain näkemystä. Joo, no tietenkin riippuu siitä, mikä on se aihe, että jos, jos meillä nyt sitten ammatillista koulutusta mietitään ja aiheena sitten on, että vaikka suomalaiset kansansairaudet tuolla sosiaali- ja terveysalalla, niin voihan sen chat GPT laittaa tekemään niitä, että se tietenkin siinä mielessä, meilläkin on jo ainakin yksi tapaus, missä opiskelija on tehnyt tehtävän, niin chat GPT avulla jäi sen takia kiinni, että se oli avannut Moodle-tehtävän ja sitten totani, muutaman minuutin päästä palauttanut sinne hirveän pitkät tekstit, niin ehkä se ei Siinä jo kävi ilmi, että se ei niitä itse ollut tehnyt. Eli sitten, jos sitä käytetään vaan tämmöiseen, että se tekee, tekee ne tehtävät, niin se ehkä on heikko. Toisaalta eihän tämä semmoinen kovin uusi idea ole, että en tiedä, oletteko koskaan törmännyt. Amazon julkaisi joskus 2000-luvun alkupuolella semmoisen kuin Mechanical Turk-järjestelmä, missä porukka sitten taas pyyti Tavaa ihmisiä tekemään tuota, niin, omat läksynsä. Ja se oli tämmöinen niin feikkitekoäly, missä niin oikeat ihmiset teki asioita, joita silloinen tietotekniikka ei pystynyt. Eli tämä nyt ehkä vastaa sitä, tai jos on verkko niin eihän sitä muutenkaan koskaan tiedä, kuka ne tehtävät siellä tekee. Että, siihen, siihen on vaikea vaikuttaa, mutta sitten jos ihan tämmöistä luovuutta, niin tietenkin se, että ö, jos jännittää, niin mun mielestä silloin ainakin niin kun tekoäly helpottaa siihen, että on ehkä semmoinen niin helppo lähestyä vaikka chat GPTT ja kysyä siltä niitä juttuja ja päästä vähän eteenpäin, kun se, että sitten aina opettajalta kysyys On myös opiskelijoilla kaikenlaisia ongelmia, että ei kaikki viities ja ehkä kykene puhumaan erilaisten haasteiden takia, niin tämmöisissä tapauksissa se on ainakin to todella ehkä hyväkin. Sitten tota niin, luovuutta. No tietenkin se, että sitten. Se ehkä haastaa vähän erilaiseen ajatteluun, eli esimerkiksi nuo kuvapalvelut, kun sinun pitää pyrkiä kuvailemaan se, mitä sä haluat, niin ei se kovin helppoa ole. Ja kyllä sitä niitä kuvia tulee itsekin, jos on tehnyt, niin kyllä niitä tulee kirjoiteltua moneen kertaan, niitä promptteja siihen, ennen kuin se sitten miellyttää se omakin tuotos. Että ehkä se, niin se luovuus menee sinne vähän... vähän tota, niin, toiseen suuntaan. Joo, toi oli oikein mainio vastaus tuohon hyvin ympärikyvää mm. kysymykseen, minkä esitin. Ja, äh, sitten ehkä vielä ihan lopuksi ainakin vielä yksi kysymys minulta olisi, mikä on vähän sitten konkreettisempi, niin minä on itse tuota syntesiaa hirveän paljon ehtinyt kokeilla, mutta onko sitä siinä tosiaankin mahdollisuus myös sitä itse ääntä kouluttaa omalla äänellä, niin kuin esimerkiksi muistakseni Voice ai ja tällaisissa oli. Eli onko sille mahdollista antaa koulutusaineistoa erilaisista äänistä? Sitä en muista. Mun mielestä se ei ole, että siellä on niin kuin valmiit, niitä on niitä avataria kymmenittäin. Että mun mielestä siinä ei ollut sitä, että sen saisi itse niinku omilla äänillä toimimaan. Mutta siellä on hirveä määrä. Että... Ja tietenkin sitten myös, mitä tekoäly ehkä alussa huutti, että se oli tehty vain valkoihiusille ihmisille. Ja, niin. Oli vähän tämmöisiä seksistisiä niinku ja rasistisia. Niin kuin näkemyksiä koneilla, että suosittiin valkoihoisia miehiä aika paljon, niin siellä löytyy kyllä sitten ihan kaiken värisiä ja kaikenmaalaisilla ma taustalla olevia niitä avattoria Hyvä. jo heti. Et, et, en ole ainakaan itse mitään niitä vähän tuossa alustavasti etin niitä vaihtoehtojakin syntesialle, niin ainakaan missään suoraan mainittu, että sinne saisi kuulutettua sen omankin äänen. Mutta niitähän on tietenkin niitä järjestelmiä, joita sitten voi kouluttaa millä äänellä tahansa, että Et jos sitten haluaa vaan sen, että on se oma ääni, mutta ettei jaksa itse aina puhua niitä, niin sehän on tietenkin myös mahdollista. Joo, ja tuolla tuli kysymyksenä, että saako synteesiaan omat kasvot? Ei ole vissiin mahdollista, että se toimii vain niillä, mitkä on siellä. Ilmeisesti ei ainakaan Ehkä. tällä hetkellä. Joo. Joo. Tai satoilla, että maksullisissa versioissa pystyy, mutta en ole ihan varma tuosta. Mm. Mä olen siihen. No tuossa oli suunnitelmia, että sisäistä viestintää testataan syntesialla tai jollain vastaavalla, että lähinnä Kokeilin sitä sillä perusteella, että mitä sillä pystyy niin kuin vielä ilmaisiksi tekemään. pienen demo. Syvälliseltä kokemusta siitä no. ei Joo. Joo. Joo, vielä pakko sanoa tuolta chatista oikein hyviä kommentteja on tullut tähän loppuun, että todellakin erityisesti loistavaa esitystä täällä kehutaan ja tosiaan muidenkin osalta, jotka tätä katsovat. Niin Muistakaa, pitää Rimaa matalalla ja voidaan tulla kertomaan omista kokemuksista tottusviin torstaihin hyvinkin erilaisilla lähtökohdilla. Ja erilainen upeaa, että olemme valmiita jakamaan kokemuksiamme ja kaikki jakaminen on tosiaan meille varsinkin tämän tapaisessa hetkessä kullan arvoista. Eli iso kiitos tästä. Joo, ja ehkä monestihan tämmöisissä niin tilanteessa, missä kaikki opettelee uutta, niin ne, mitkä ne on ehkä niitä tärkeimpiä, että mikä ei toimi. Just jokaisen tarvi hakata päätä samaan seinään. Esimerkiksi Kyllä. chat GPT1-ongelma on se, että se aina lopettaa kesken kaiken sen kirjoittamisen, että se niin tietyn määrän se koodiakin kirjoittaa, mutta sitten se niin kuin, kyllästyy ja jostain syystä aina lopettaa. Onko se sitten siitä, että lähdet pois vai onko se vain, että se, niinku, se generointi loppuu? En tiedä, onko tuossa plus-versiossa enemmän toimintaa, mutta sitten mm. voi sanoa, että jatkan, niin sitten se taas. Tuota, niin Kyllä. Nämä taikasanat oikeasti on tosi hyvä tietää ja niitä ei vaan välttämättä muuten kuin jakamalla ja kokemalla ja mm. elämällä yhdessä. Kyllä. Mutta nyt alkaa vähitellen kello näyttämään 16.59, eli nyt vielä viimeiset kiitokset ja tosiaan oikein, oikein hienoa, että saatiin nämä tuki, tukiälytorstait käyntiin tällä tavalla. Eli kiitos Olli ja kiitos mukana olleet ja kiitos kaikki, jotka tätä muutenkin tulevat vielä katsomaan. Oikein mukavaa illan jatkoa. Kiitos. Moi moi. Moi moi.